Це подружжя Сарадбек із Ухра з Узбекистану. У них 24 листопада, через 9 місяців від початку повномасштабного вторгнення, народилась дівчинка, розповідає батько Сарадбек Хаджаєв. – Бог послав, послав нам дівчину, ми хочемо назвати її Марія. Три п'ятьсот. Ми в Житомирі жили до війни, Я, ну, потім ми ну, приїхали сюди. Сарадбек Кажаєв розповідає, 24 лютого вони з дружиною перебували в Узбекистані. До Нового року ми поїхали на родину на три місяці. У нас був билет, Ми 28 марта повинні були приїхати, марта. двоє у нас дитинів, і тут родственники були. Ми залишилися там, війна почалася. Переживання діти Война. Да? Мы ели через Турцию, через да. и Стамбул и через Кишинев. Мы прилетели 19 мая. Но, и, слава богу, вот... Отак ось так живемо тут зараз Єва ще одна немовля, яка народилася через 9 місяців після повномасштабного вторгнення у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Її тато Станіслав Набухотний розповідає, донечка, їх первісток народилась вчасно доношена із вагою 3 кг 200 грамів з ростом 51 сантиметр. Ми коли знали, звичайно, це було так неочікувано, тому що ми якби і планували, але коли почалась війна, зовсім інші думки були, зовсім хвилювання інші були, не знали, що робити, чи от, Даша думала виїжджати, не виїжджати. Мені зрозуміло, що не можна виїжджати, я більше в лікарні працюю, то не можна. Але щасливі були, а як же ж по-іншому? Добов'язково щасливі, які щастя у нас народилося. Дружина Станіслава Дарина Набухотна каже, у шлюбі з чоловіком більше двох років і планували дитину давно, але коли дізналась, що почалась війна, плани у будружі змінились. Вже ми вирішили, що потрібно відкласти це, почекати, але коли дізналися цю новину, то це такий промінчик щастя в нас і надії, що не все так погано, і в ну, нас є для чого жити, для кого. За дев'ять місяців повномасштабного вторгнення, каже завідувачка пологовим відділенням номер один Олена Британчук, у міському перинатальному центрі прийняли 1349 пологів. Минулого року за аналогічний період народилося 1745 малюків. Приємно, що багато жінок народило, дуже багато жінок, які планували народжували, не переривали вагітність. Ну, частина є жінок, які провели чоловіків на фронт, на фоні стресових ситуацій вони втратили вагітності. І вони дуже були ну, готові до цього. І навпаки, переживаючи, чи вони встигнуть ще народити, я всім говорю, ви встигнете ще і трьох народити, якби тільки вас було бажання. У Хмельницькому міському перинатальному центрі 24 листопада народилось п'ять діток, розповідає медичний директор закладу Вікторія Яник. Три дівчинки і два хлопчика. Двоє шляхом кесарського, кесарського розтину народилися діток і троє – це фізіологічні пологи. Наразі всі дітки з мамами, мам, новоспечені мами і дітки себе почувають добре, всі щасливі і вдоволені. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський – новини на Суспільному, Хмельницький.